і до мене. Після року роботи, вчені ж змогли дістатися но сфери Це досягнення Можна порівняти щонайменше з підкоренням космосу. Не хочеш, аби не винні страждали? То допоможи мені знайти винного. А ти ще в бісах хто такий? Що ми маємо за 10 років? зону на образ и подобу. Мои люди до сих там лежат, а я их навіть поховати не можу. Загинув в аномалії, розстріляний сталкерами, знайдений з каменем на шиї, скинутий у прірву, розірваний псами. Не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над нашою головою. Я сліпий, а ви це ти, незрячий.